Χαιρόμαστε που θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια ε, σύντομη αποτίμηση του τι έγινε στο εξάμεινο. Επειδή είναι πολλά τα πράγματα που έγιναν στην Παιδεία, αλλά κυρίω να συζητήσουμε τον προγραμματισμό του Υπουργείου για, το, για το επόμενο εξάμεινο. Mm -hmm. Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε το ε, προσωπικό, έντονο δικό μου ενδιαφέρον για όλε τι πολιτικέ που εκπορεύονται από το Υπουργείο Παιδεία. Νομίζω ότι έχουν γίνει κάποια πρώτα πολύ σημαντικά ε, βήματα στον τομέα τη ε, ε, μεταρρύθμιση και κοινώντα από το νομοσχέδιο το οποίο μόλι ψηφίσαμε για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και πιστεύω ότι εντό των επόμενων δόντων θα πρέπει να στέλθουμε περισσότερο το ενδιαφέρον μας στο τι γίνεται στα σχολεία μας. Εκείνο όμως θα χτυπάει επί της ουσία η καρδιά της, της παιδείας και να υλοποιούμε με μεγάλη ταχύτητα το όραμά μας για μια παιδεία η οποία θα δίνει στα παιδιά όχι απλά στήρες γνώσεις αλλά πραγματικές δεξιότητε για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ένας κόσμο που αλλάζει με πολύ μεγάλη ταχύτητα, έχοντα φυσικά πάντα τους του τους του τους καθηγητές, τους μα, μας, ε, οι οποίοι, εκ των πραγμάτων, θα πρέπει να είναι συμμέτοχοι σε αυτή την ε, μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε, να αλλάξουμε ε, αντιλήψεις στην πεδία και να προσαρμοστούμε σαν άγγες των καιρών, οπότε, και πάλι, καλώ ήρθατε.